اللي راح الراح شي الراح راح ومضى اللي راح شيعوضه اللي <تصفيق> راح راح ومضى اللي راح شيعوضه لو نرجع سوا عندي شروط اربع نريد اريدنا نرجع سوا عندي شروط اربع نرجع سوى عندي شروط اربعه اولا تبقى وفي من عيني ما تختفي اولا تبقى وفي من عيني ما تختفي من الجرح بالغرام بي انت ما تشتفي